Привіт. Це відео повинно було з'явитися набагато раніше, але я боявся і соромився певних темних частин свого минулого, і це нашкодило мені та іншим людям. У мене на ноутбуку є налівка «Be brave like Ukraine», і тепер я розумію, про що ця фраза саме для мене. І якщо я далі хочу ідентифікувати себе як українець, то я повинен мати сміливість розказати вам про своє минуле, для того, щоб не нашкодити нікому у майбутньому. Отже, що сталося? Мене виключили звічі та звільнили замаль. Чому? Бо і там, і там люди дізналися, що я працював на російську пропаганду. Вічі uh, це дізналося від третьої сторони, Амаль сказав я сам, uh, їх стейтменти ви можете прочитати на сайті Амаль та Вічі, я вибачаюсь перед Вічі і перед Амаль за те, що не сказав цього всього раніше, і також я хочу вибачитися перед вами, моїми друзями, знайомими та людьми, які знають мене як активіста. Uh, от. Мені, правда, дуже шкода. Так, я працював на російську пропаганду. Е, я працював на новинну агенцію, яка називається Раплі. Е, я почав на них працювати у Донецьку е, у 2014-му. Потім вони запросили мене працювати сюди. Я працював тут три роки у Ньюзрумі. Потім три роки ще робив, е, нарізав відео для діджитал-платформ. І останній рік я працював на... Russia Today і монтував та знімав YouTube-шоу. Зараз я спробую розказати все детальніше, але, ну, у мене тут є підказочки невеликі, просто щоб я не втрачав факти, бо це сім років мого життя і це дуже складно все ну, пригадувати. Я почав працювати е, у 2014-му вже після того, як е, ОДА була окупована. Uh, і я знімав для Раплі новинні пакеджі. Uh, здебільшого, я знімав uh, обстріли, uh, прес-конференції так званої ДНР та ЛНР, uh, прес-конференції ОБСЄ, якісь мирні там, uh, переговори, які у них були. Uh, знімав обмін полоненими. Uh, ну, і інколи знімав... Uh, якісь, знаєте, гуманітарні, гуманітарні більш історії, типу там жінки в пологовому будинку, або е котята, діти, театри відкриваються, або вуличних музикантів. От. Е найбільш таке небезпечне перше, що я знімав, це було захоплення Донецького аеропорту, тому що ми опинилися дуже близько до цього всього. Е Найбільш крінжова штука, яку я знімав, це весілля Матароли, це був такий е, польовий командир такої так званої організації ДНР. І е, е, ще я був на місці падіння Боїнга, наприклад, і знімав теж там. І це було прям. От. Е, е. Мій робочий процес він, е, виглядав таким наступним чином. Я дивився за новинами, за статтями, пічив цю історію Берліна або Москві, вони казали, так, можна знімати, і я їхав знімати це все, склеював у пакет на 2,5 хвилини, писав до нього невеликий допис, де пояснював, що, коли, де, там, скільки постраждало людей, і потім відсилав це все в Берлін, і вже в Берліні це нарізали, е, переписували е, заголовок, писали свій текст, шорт-ліст, це типу, де ти описуєш всі кадри. Для того, щоб працювати на окупованій території, е, мені необхідно було щомісяця оновлювати е, акредитацію так званої ДНР в так званому прес-центрі. От. І це була така стандартна штука, яку робили усі журналісти, тобто AP, Reuters, New York Times, тобто всі, хто хотів приїжджати і працювати там, повинні були спочатку зареєструватися. Без цієї акредитації тебе одразу затримували і кидали на підвал. Раплі, щоб ви розуміли, це така це новина агенція. Новина агенція це такий шатерсток для новин. Тобто, коли вам треба швидко купити відео якоїсь новини, ви йдете там до Associated Press, до Reuters, до France Press, але вони дуже дорогі, і було раплі. От. Я завжди знімав згідно типу цих стандартних новинних агенцій. Тобто це короткі плани, без жодного зуму, без жодних там панорам. Е е не давати жодних коментарів від себе. Тобто це, це, це, це не ті пакеджі, які ну, типу, ви бачите по тілі, куди йде напис. Це просто типу як нарізка кадрів. От. У вас, мабуть, питання, що, яку позицію я тоді займав? От. Ну, я завжди займав проукраїнську позицію, але у 2014-му це була більш така нейтральна, типу, що це все війна політиків, які не дбають про звичайних людей, От, ну і зараз вона, це типу, зараз моя позиція, це типу, ну Росія держава-терорист, яка просто веде нереальну геноцидну війну. Ця трансформація, вона, на неї пішов якийсь час. Тобто у мене не було ніколи політичної освіти. У 2014-му я не знав, що таке політичне право або ліво. От. І е, ну, тобто я не до кінця розумів, як працює політика, як це все влаштовано. Е, нам історію по-іншому, преподавали не так, як і Тімоті Снайдер зараз розповідає. Але згодом я зрозумів, що реально, типу, якби Росія не почала цю війну, то моє б життя не було таким пойобаним. і далі, коли я читав історію і дивився на це все, я розумів, що, ну, що миру його ніколи не було, що завжди був оцей супротив, завжди була боротьба за державність і незалежність, і за право мати ідентичність, і завжди ця боротьба була з Росією. Далі, коли мене запросили працювати у Берлін, я переїхав в осени-жовтні в 2014-го, я працював Daily News Organizerом. Це така людина в Newsroom, яка, по суті, слідкувала за тим, щоб от стрінгери, яким я працював до цього у Донецьку, щоб всі стрінгери з усього світу присилали свої файли, і треба було їх перевіряти, дивитися там на їх технічну якість, що там все в порядку зі звуком, що все в порядку з відео, з, з кольором, з частотою кадрів. І потім я передавав цей файл випускаючому редактору. За три роки мені не разу не підвищили зарплату. Я посварився з менеджментом і мені мене, типу, щоб я не світив, кинули у, у Digital Department. Digital — це було вже нарізання додаткових історій з тих пакеджів, що викладав Раплі, і заливати їх на діджитал-платформи. Тобто це, типу, от як Meta.ua, пам'ятаєте, була така платформа. Ось щось на кшталт того, там Motion, наприклад. От. І туди зазвичай наливали, заливали, в основному, розважальний контент. Типу, там, знов таки soft stories, там, котята якісь там виноходи, архітектури, тобто, знаєте, штуки, які ти дивишся, клікаєш і все таке. От. І там я теж пропрацював три роки, і мені все так напіднімало зарплату. І е, потім, навіть при кінці 2020-го, мені запропонували е, знімати і монтувати YouTube-шоу яке відкривалося тоді. О, це YouTube-шоу називається «Чужбіна ТВ». Мені здається, зараз воно вже не йде. Для, то, для цього типу, мені треба було в праці влаштуватися на «Russia Today». О, тобто рік я був офіційно працівником «Russia Today». Це YouTube-шоу було про російськомовне мігрантське ком'юніті у Берліні, у Німеччині. І здебільшого воно було таке доволі крінжове. Тобто ми знімали там... Німецьких музикантів, космонавтів, які косять під радянських космонавтів, співають всю цю е, клюквіну штуку, типу калінку-малінку, там землян. Оцю всю жесть, і е, або ми знімали, наприклад, як е, яка просто пизда тут відбувається на 9 травня в Трепто в парку. Це шоу ніде не світилося, що воно належить Раша Today» або Раплі. Е, формально ми всі були влаштовані як працівники Russia Today, але в Раплі ми брали там техніку для зйомок або використовували їх сервіси, сервери. Е, ну і тут, мабуть, у вас тоді логічне питання, а як я міг так 7 років довго працювати на російську пропаганду, якщо я почав займати таку позицію? От, ну... Ну і далі все, що я скажу, воно буде звучати як виправдання, тому... ну, Але це все, що я можу сказати. Коли... Е, я раплі запропонувала переїхати мені е, у Берлін. Вони також пообіцяли за три місяці інтерв'ювати мою е, колишню партнерку. І ми очікували, що за три місяці її візьмуть в Берлін. Але потім нас кинули, е, ми зрозуміли, що нема ніякого іншого виходу перевести її в Берлін, окрім як е, розписатися. Ми розписалися. Потім е, у неї немецька держава три рази прийняла документи, які вона подавала. От і на це все пішло три роки. Це було три роки відносин на відстані. І під кінець третього року нас просто ну, накрило депресією, і ми вже нічого не могли робити. Е, е, і ми вирішили взяти і поставити цю цю історію на паузу, і взяти якийсь час на те, щоб пофіксити свою кухуху. Весь цей час моя віза була прив'язана до робочого контракту Раплі. І я міг тільки працювати як е, журналіст е, по цій візі. Але після Раплі знайти роботу в журналістиці у Німеччині майже нереально. От. І у 2020 вже спустя 5 років, типу, я отримав ПМЖ. І я міг піти і знайти нову роботу, іншу роботу з контрактом, але тут почалась корона і ну, типу, ніякої роботи не було. Далі ну, ми поговорили з партнеркою і вирішили ще раз е, почати збирати всі ці штуки, почати збирати документи. От. Ми почали це робити і виявилося, що наші стосунки вже не працюють. Ми розійшлися, і мені більше не треба було бути оцим якорем, і я одразу пішов. І це сталося у... наприкінці жовтня, на початку листопада 2021-го, тобто рівно рік тому. Я можу лише сказати, що я ніколи не робив прямої пропаганди якоїсь, але я теж повинен сказати, що я розумів, що я залучений у виробництво інформаційних снарядів. І... Тому я не складаю з себе цю відповідальність, яка на мене лежить. І, ну саме тому е ця мотивація, яка в мене є, це почуття там провини і розуміння, як це все влаштовано, воно дуже так пушило мене е бути активістом. Навички, які я при придбав протягом 7-7 років, вони дуже допомогли і дуже активізували мене на початку, бо я вже переживав е, військові ситуації. Що тепер? Тепер... Е, я можу сказати просто, що ще раз мені дуже шкода, що я втягнув цю історію інших людей. Проекти, які ми робили в ВІЧІ, вони завжди були направлені максимально на допомогу Україні, вони завжди були щирими, і це ніяк, ну... Мій досвід ніяк не впливав на це все, і я думаю, ви це все самі бачили, наскільки потужно це все робилося. Але далі я розумію, що ВІЧІ буде і повинно розвиватися без мене, і так буде правильно. Я поки що не знаю, чим я буду займатися далі насправді, бо мені трошки треба відновитися після... Такої борхливої активної діяльності. Мені треба там знайти роботу якусь зараз, там пофіксити свій фінансову якусь свою стабільність. Але точно, ну, моє бажання допомагати Україні, вони, воно нікуди не дівається. Росія все ще держава-терорист, і щодня вона обстрілює наші міста, і тільки наша перемога може її зупинити. Е, тому працюємо далі. І, ну, наближаємо перемогу, як тільки можемо. І я теж буду продовжувати робити це, як я тільки можу. Але, мабуть, вже якось по-іншому. Я вдячний вам за те, що ви подивилися це відео до кінця. Я сподіваюся на вашу підтримку і розуміння. Але я теж розумію, що ця інформація може дуже шокувати і відвернути. І ви маєте повне на це право. Я просто попрошу вас не спрямовувати ваші емоції на інших активістів або волонтерів, які працювали весь цей час, бо вони не несуть відповідальність за мої дії. У нас все ще є чим зайнятися, все ще триває війна, яку веде Росія, це жахлива війна, і якщо не разом, то все одно нам треба стояти до кінця і лупати цю скалу, бо реально зараз ми бачимо, як воно працює. Я дуже вам вдячний. Слава Україні!